В'ячеслав Сапін живе поряд з підприємством, куди сьогодні влучив снаряд. Чоловік розповідає, як це було. «Перший вистріл був над дорогою. Минути через 15-20 прилетіло непосредственно сюди. Визвав пожежників». Марина проїжджала повз, вже коли приїхали рятувальники. Говорить, цей район міста часто обстрілюють. Район от уже второй раз уже сюда прилітіла. Як штоб, штокак ніхто не знає, це ж рівні. А скажет раз. От, пожалуйста, четвертий раз уже буде країн. Угу. З таких пам'ятних це второй такої от масштабний приліт. За словами речниці державної служби з надзвичайних ситуацій Іляни Пацюк, обстріл району стався близько одинадцятої години, в результаті чого виникла пожежа на складі з розборки автомобілів. Працюю три одиниці техніки та дванадцять. 12... Рятувальників. Наразі це вогнеборці, п'ятої, четвертої державних пожежно-рятувальних частин, також оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Загальна площа пожежі – 100 квадратних метрів. Об 11.35 пожежу загасили. Вікторія Андрушків, Ольга Руда. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.